І вчора весь день, всю ніч Тобто постійно е, відбувається е, Постійні бойові зіткнення Ворог продовжує штурмувати Відвічі навіть не групами там По 8-7 чоловік відправляє А мож, можна так сказати толпами 20-30 е, Подекуди навіть до сотні доходить е, Так звані не загони, а просто ну, Жене як худобу е, Ворог жене цих е, вагнерівців Мобіків І інших е, негідників Знищувати наші міста Продовжують знищувати Бахмут, але, ну, знову ж таки, хотів би заспокоїти. Оборона міцна, тримається, тут тобто, ворог не просувається вперед і несе величезні втрати. Пане Володимире, тобто їх стає десь більше в найближчому тилу. Їх завозять нових? Їх, вони таке враження, що зараз хочуть за декілька днів просто кинути на обой все, що в них є. Тому що не справляються, не можуть, у них немає а, ні артилерійських сил, тобто вони вже досягли піку потужностей, штурму Бахмута і Бахмутського напрямку, і в них вже немає резервів збільшувати а, той наступ, ту, скажімо так. Темп наступу. І тому вони прекрасно розуміють, що далі вони будуть тільки сили зменшувати, зменшуватися. І от е, найближче декілька днів вони хочуть кинути, напевно, все, що у них є, але це не приносить їм успіху. Знову ж таки, повторюсь, з нового року немає ніякого просування. Пане Володимире, була інформація, що вони все-таки концентруються зараз більше на Соледарі. Е, я хотів би сказати, що. Загалом весь бахмутський напрямок, тобто на кожній ділянці вони концентруються і намагаються просуватися. Солід... Ну, тобто вони намагаються знайти якісь слабі точки, слабі місця, але у них цього не виходить, тому що, повторюсь, оборона бахмутського напрямку міцна в кожній ділянці. Як це солідар, так це і от від солідара до майорська, от це все стоїть, тримається і дає вістіч ворогу. І ворог от тільки... Там за найближчі декілька годин тільки на одному напрямку несе там ну, більше десяти е орків втрати. Тобто, ну, знову ж таки, те, що я казав, 80% штурмових груп вони втрачають в кожному штурмі. Володимир, тобто, правильно розумію, що зараз війна вже не у вигляді артилерійських дуелів там, під Бахмутом, а у вигляді контактних стрілецьких боїв? і контактних стрілецьких боїв, і артилерійський навал, тобто вогняний вал. Єдине, що перевага ворога в артилерії вже не 1 до 20, як це було в травні, в червні, а все ж таки, там, десь перевага ворога в артилерії, там, 1 до 5, 1 до 7. І тому він цю, скажімо так, недостатню свою перевагу для штурмових дій хоче компенсувати великою кількістю живого м'яса. Але, знову ж таки, у нього це не виходить, тому, власне, така ситуація. Дуже перепрошую, але, власна, Дякую, ситуація. пане Володимире.